في بك خارج بكم خارج. هذا هذا هذا هذا أنا ماشي. أنا إشتراكوا حساباتي راح قدامكم تحت مو خدش. وين؟ ما شباب حسابات انستغرام طالعه قدامكم او تحت شوف قدامكم يعني نازله هييييييييي قدامكم او تحت الصندوق الوسط فبس اليوم مقطعنا شباب راح يكون اكثر ناس تعصب فورت نايت يعني تعصب كسر على طول مقطع من قناه فورت نايت ليجن تاكي فورت نايت ليجن. كسر ام الكاميرا والله ده فسر كل كسر يمكن الطاوله انا هذا ستريم ساوند والله اذا صارت تعورني وربي والله انك تستاهل ضربه ويد سرقك بس على الشيء هذا قاتل هذا هذا خلاص انتهى كسر كل شيء انت غبي انت غبي هذا انت لا بس ترى ما شيء بس بس أنا أنا ان مو هيك أنا بعصب لأني نوب ما اختلفنا هذا بنت والله من ليش مصبخ وجع ان اردت ان شاء الله. اردت ان اردت ان اردت ان اردت ليش بنيتي يا حفلة راح تقوم تشوفني يعني ما تصريف ولا ابو كلب شوف ذكي بس قوي. فتح كل النوافذ كل شيء فتحه. البي سي He's taking everyone. I'm go to the left. What am I seeing, bro? What is this? What is this? I'm so done. I'm so done. وجع يعني <حكم ripping> <ockerna> يا اخي صرعنا ايدين انا قاعد بحاول اتصل بال وليدي اوكي وجع يا اخي نوب والله مره نوب اوه هذا اعطى واحد كف No my mouth, my no my it's over, my my هذه المشكلة إن الماوس بس الماوس تعال على هذا الطرف. يا أخي أنت نوبة وجع. سمتينه على والله لا عندنا لو وحده تزعل بوكس على عينك على ممكن يدم ان سرعته وجع كسر كل شيء حرفيا يا أخي ليش تعصب التنوب هذا حلو سوي <سؤال> <سؤال لا ما عصبي اكسسناج محترف وراثه اللي قام على عينه شو هذا شو هذا كان مقلوبه شو شو ترى قاعد يكسر انا مو شو قاعد يضحك انتي يا شباب انا مالي انتي يا يا فكوا حنكك ان شاء الله يا اخي انت نوب. This game is fucking dog shit. Oh my god, I literally can't do anything. I'm just getting W ان شاء الله. شوف جد ان النوبه بس هذه محترفه شو لا قاعد لا هي تريد ان تمشي وخلاص ما يلمسها. قاعد تشيلي مثل الراجل يا هبلة الله ايوه انا كسر على انا الكيبورد اوه دي جاش بر didnt want to die عليها بلور كامل رجع التراب ان شاء الله يا يش كيف صار اه وقع لي شيف لا لا حق <تصفيق> شويه بس يكسرون كل شيء هذا. تناجيل. بابا ليير. واحد يسوي بس، يسوي بس. وانا ما اسوي بيس بس, بس امنعني. جي <تصفيق> جي جي جي سي تخو فخير جو. والله كسر. هذا هذا نوفا هذا نوفا بعدين في احد مشهور ذاك الكير اللي وراته مشكلة انه تلقاه عمره كبير يعني تقريبا مرة و... Little Baheem at 130 just held right back up! I can't, I can't, I can't, I can't, I can't, I can't, I I can't, I can't, I can't, I can't, I can't, I can't, I can't, I can't, I can't, I can't, to